La finalul scolii de vară este important să înțelegem faptul că suntem într-un parteneriat. Atât noi curierii, cât și magazinele online ne dorim cât mai multe comenzi și clienți cât mai fericiți care să comande des. În loc să stau optore ore la adresă, îmi doresc să am posibilitatea să ridic coletul de la un punct de proximitate atunci când eu, clientul, pe timpul și banii mei, hotărăsc că vreau să fac treaba asta. Noi, curierii, dezvoltăm acest tip de servicii de livrare alternativă, iar voi, magazinele online, le puteți explica faptul că acest beneficiu este în interesul lor. Deși, ca primă percepție, poate părea dificil 5 zile să te rupi din activitate și să vii aici, nu știu când au trecut cele 5 zile, am aflat o grămadă de lucruri interesante și indiferent cât de multe lucru cre lucruri crezi că știi despre e-commerce, cu siguranță sunt lucruri noi și foarte utile pe care le poți afla de la speakeri. La final, interesul școlii de vară și interesul vostru ca participanți este ca volumul să crească.